Tänk dig följande scenario. Året är 2030. Alla på jorden har tillgång till allmän sjukvård och till säkra och billiga läkemedel och vaccin. Inga barn under fem år dör av orsaker som kan förebyggas. Inga epidemier av AIDS, tuberkulos malaria finns längre kvar. Rätt grym vision va? Detta är faktiskt bara några av många delmål som världens ledare inom FN kommit överens om i det som kallas de globala målen för hållbar utveckling. Och just mål 3 handlar om hälsa och välbefinnande. Men nu tänker du? Är det verkligen realistiskt? Ja, vi tror det. Men du behövs i kampen. För vi behöver hjälpas åt. Vi behöver till exempel donera mer blod, vaccinera oss, för vår egen och för andras skull. Tala öppet om frågor om sexuell eller psykisk hälsa. Och vi behöver ta hand om oss själva. Och kanske viktigast av allt, vi behöver ta hand om varandra.